עלינו לסרטט את של הפונקציה f של x שווה לחמישה x מינוס 4. לשם כך נבחר כמה נקודות מדיגמיות מתחום פונקציה, ונראה אילו ערכים הפונקציה מקבלת בנקודות אלה. לאחר מכן נסמן הנקודות הצעירים, הנקודות בקו, צורה גם אחרות, ביותר או ביותר. ובכן, אם בפונקציה הנתונה, נראה שהיא מוגדרת עבור כל מספר ממשי שנציב במקום X. למילים אחרות, כאשר אנחנו מדברים על בחירת נקודה מתחום הפונקציה, אנחנו יכולים לבחור למעשה כל מספר ממשי עבור X. נבחר מספרים ממשים קטנים יחסית כדי שיהיה לנו קל יותר, שיהיה לנו בעצם קל יותר לסמן את הנקודות במערכת הצירים. ולא נאלץ לסמן, למשל את הנקודה, 8 מיליארד על ציר המספרים. ובכן, את מערכת הצירים. זה יהיה ציר ה-X, וזה יהיה ציר ה-Y. בעצם נקרא לו F של X. X? F של X. עבור נקודה כלשהי x, נוכל להציב את x בהגדרת הפונקציה. ונקבל את ערך הפונקציה, את f של x. וזה יהיה ערך ה-y המתאים. נסרטט כאן טבלה קטנה ונרשום כמה ערכים לדוגמה. זאת תהיה עמודת ערכי x וזאת תהיה עמודת ערכי f של x. נוכל לומר גם שאלה ערכי ה-y f של x. ניגש כן למלכה x את הנקודות. מינוס 2, מינוס 1, 0, 1 ו-2. ונתחיל עם הנקודה, מינוס 2. למה שווה f של x כאשר x שווה ל-2? ובכן, f של x יהיה שווה ל-5 כפול מינוס 2 4. נרשום 5 כפול 2 4. זה שווה ל-10 4, זה שווה ל-14. נסמן את הנקודה מינוס 14 במערכת הצירים ונראה שאין לנו מספיק מקום על ציר ה-Y. אז, לסימון לנקודה, אז נעריך אם כן את ציר ה-Y כלפי מטה, כדי שיהיה מספיק מקום לסימון לנקודות בצד השלילי של ציר ה -Y. נראה שיהיו די הרבה ערכים שליליים כאלה, לאחר שהגענו כבר די נמוך עד 14 ובכן, נעריך את ציר ה עוד קצת, נסמן עליו כמה נקודות. נניח מינוס 5, נסמן אותה. וזאת נקודה מינוס 10, וזאת תהיה נקודה מינוס 15, ובצד החיובי זאת תהיה פלוס 5, וזו הנקודה פלוס 10. כאשר x שווה למינוס 2, ערך הפונקציה f של x הוא מינוס 14. הנקודה נמצאת כאן, בערך. זאת הנקודה מינוס 14 על ציר ה-y. וכאן ימצאת הנקודה מינוס 2 פסיק מינוס 14. שמצאנו לפי הטבלה. נמשיך עם אחרת הנקודה מינוס 1. כאשר x צווה 1 ערך הפונקציה f של x הוא 5 כפול מינוס 1, פחות 4. 5 כפול מינוס 1 שווה ל-5. פחות 4 שווה ל-9. ובכן, כאשר x שווה ל-1, ערך הפונקציה f של x הוא מינוס 9. מינוס 9 נמצאת כאן בערך זאת נקודה מינוס טעישה על ציר ה-Y וזאת נקודה מינוס אחת פסיק מינוס טעישה. הנקודה הזאת נמצאת על הגרף של f של x. נראה מה קורה בנקודת 0. כאשר x שווה ל-0 ערך הפונקציה f של x הוא 5 כפול 0 פחות 4. ולמה שווה 0 פחות 4? למינוס 4. כאשר הפונקציה, כאשר x שווה ל-0, ערך הפונקציה f של x הוא מינוס 4. זאת ה 4 והנקודה שמצאנו נמצאת كان בערך, זאת הנקודה 0 פסיק מינוס 4. נסמן אותה משמאל לנקודה. נמשיך, נראה מה קורה כאשר x שווה ל-1. כאשר x שווה ל-1, הפונקציה f של x הוא 5 כפול 1 פחות 4. 5 כפול 1 שווה ל-5 פחות 4 שווה ל-1. קיבלנו את הנקודה 1 פסיק 1, שנמצאת كان. נסמן אותה, זאת הנקודה 1 פסיק 1. וניקח עוד נקודה אחת, נראה מה קורה כאשר x שווה ל-2. במקרה הזה ערך הפונקציה f של x 5 כפול 2 4. כלומר 10 4 שווה ל-6. ובכן, כאשר x שווה ל-2 ערך הפונקציה f של x הוא 6. הנקודה נמצאת כאן בערך. זאת הנקודה 6 של ציר ה-y הנקודה 2 פסיק 6. כפי שאמרנו בתחילת הסרטון, הנקודות מתגמיות בלבד מתחום הפונקציה. זה כמובן לא כל תחום הפונקציה, אך יש לנו מספיק נקודות כדי להראות מהי הצורה הכללית של הגרף. אם נחבר את הנקודות, נראה שנוצר קו ישר. אם נחבר הנקודות, הקו ייראה כך, פחות או יותר. קצת קשה לדאג בסרטוט ביד חופשית, הקו נראה מפוטל במקצת, אך זה אמור להיות ישר לגמרי. אילו איננו מסורטטים את הגרף לנייר משבצות, וnezarim בסרגל, איתם רואים שזה אachen קעב ישר. ובו ממשיך עוד ועוד בכל כיוון. סימולו, סורטט את הגרף. סמך נקודות מגדמיות מתחום הฟункציה. אקח חנו ללקחת נקודה כלשהי בתחום הฟункציה שירו. קפיש אצינו כל סדרה מיספרים מהממשי. אם נלקח נקודה אחרת, איזור למשל, הנקודה x שווה ל-אחד ו נוכל להרווח. נסמנת נקודה x, נקודה הנקודה אחד ו על קעב ישר x. ובזאת סיימנו, סרטטנו את הגרף של הפונקציה, f של x שווה ל-5x מינוס 4.